Gaj, da sem kasnino, no! Ja, to zelo moram dati not, glatkem dala to not. Ja, prosim, gajbico imate za me? Predvrati? Ok. Gremo pogledat. Dobrodošli v novi mesečni rubriki, ki se minuje Nova runda s Katko in Katjo. Sam tokrat Kat je spet not, kjer je ta mala bolna in je z njo, pač tudi to je realnost. Tokrat imamo en zanimiv challenge. A o čem govorim? Glej naprej. Zjutraj me pokliče poštar in mi pove, da je za me prišel paket. Pojma nisem imela, zakaj se gre. Te informacije, ki sem jih dobila, so napisane klele. Ljuda mi je poslal paket veganskih izdelkov in namreč. Pred mano je enodnevni veganski izziv. Kaj vrstnici sploh ni izziv, saj bo tvoja naloga zelo preprosta. V bistvu, da cel dan preživim samo in izključno iz teh sestavin. Se pravi, jaz ne smem jest ničesar druga, pripravci novega druge obroka, razen mogoče dodati kakšno olje, kot iz tega, kar mi je Lidl dal v tole košarco. Nam mi bo ratel, ne? Bomo pa videli. Lidl bolj za vas, da ste dal noter, kaj lahkega za mene. Cenem dejstvo, da validno štekajo, da pač ne znam dobro kuhati in so mi poslali res lep nabor izdelkov, čak vam pokažem. Kot vidite, imamo vse od testenin do kruha, do res en kup zelenjave iz njihove tržance, ki je by the way. Evo, sadje in pa potem izdelki, kot so tufu, sir, salame, veganske in pa veganski nakt. Z tega pa že nekaj naredili, tako da ura je 8.45 zjutraj In je za zajtrk. Kruh ena, kruh dve. Katja, težko zdaj izmeni, skupaj jeva zaradi tega krpačena držite malo, tako da bom prva jest. Zdaj bo jedna še Katja in se vidimo na naslednjem obroku. Evo, jaz sem zdaj le a, hodam po obveznostih, tako da prihaja čas za malico. Nimam nohto in sem ful slaba v odpiranju mandarin. Moj drugi del veganskega prehranjevanja, oko mi je vsej auto ful obr, so mandarine. Dobar tek. Evo, dobrodošli v drugi del tega izziva in to je kuhanje sila. Um, jaz sem že prej vam pokazala, kaj bom naredila, ali pa bom niso, ne spomnim se. Ampak za kosilo zele, sem se odločila, da bom naredila veganske medaljončke s čilijem in pa um, zelenjavo pečeno. V bistvu odkole, ki pogledaš, full simple zadeva. Tole pa in kupene zelenjave. Also, shout out za tele vrečke. Um, in ja, lotimo se. del, wow, je končan. In um, tukaj imamo mešanico krompirja, bučk, pač različna zelenjava, ko bi priloga, ker se to dan del dela bomo, to zdaj z olčkom zalil, dodal malo soli, malo začimp, pekel, uh, vmes bom pa jaz zdaj naštudirala tele medaljončke veganske. Uuu, ola, še nisem dosti grela. O, oh. znam bodmo realni za prezentacijo njih nisem. Ko da imamo, evo, pečene medaljončke z pečeno um, zelenjavco in priloga solatka. Mm. si naredila zelo dobro. <laughs> Presenetljivo dobro je tole. Torej, kakšno je mnenje. Mm. Tale okolica, kruhe, kako se temu reče. Ni fajn, ker je ful kran kranči. Ne, res. Je dobro. Dejansko bi lahko to jela. Moram priznati, da je pa moj tola zdaj en boljših izzivov, kam jih je Lidl kdaj dal, um, zaradi tega, ker naplni moj želodček. Ful je dobro. Ko ugotoviš, da si ujeti znotraj neke rutine, um, kuhanja in konstantno kuhaš isto in se nikoli spraviš delati nič druga. In hvala Lidl, ker ste me porinali, da že zdaj pol dneva ustvarjam in kuham vegansko. Mmm, zdaj, če bi bil to nek normalen dan, bi varjetno sledila še večerja, ampak ker je najna Hana bovna in se je pač treba posvetiti, sem rekla, bomo to večerjo prošparali za kakšen drug dan, tako da ta vlog s kosilom končujemo pa se delimo, da sem ga vse en upravljava celoti. Te razumete, a ne? Tako da hvala Lidl še enkrat za ta bombastičen izziv, ker na enkrat ugotoviš, je jako, ka znaš kuhati vegansko. Meni recimo Najbolj so me presenetel te um, medaljončki, ki so tako bili res polnega okusa in krustljani, vid, tako da to izpostavljam. Upam pa, da sem vas jaz mogoče s tem tudi inspirirala, da boste sami kaj večkrat vegansko pripravljali. In to je to. In se vidimo k malu, čez kakšen teden 2-3-4, v naslednji novi rundi. To, je to.